Elan Schwarzenberg, de exploziv în instant, atac direct la SRI. Omul de afaceri Elan Schwarzenberg a cerut luni la Tribunalul Bucure sub T, prin intermediul avocatului său, lemuriri privind implicarea Serviciului Român de Informații, SRI. În dosarul în care acesta este acuzat de fapte de corupție, într-un dosar în care este implicat sub fostul primar al Constanței, Radu Mazre. Am invocat niște cereri excepii noi, precum protocolul se.3.0. Există indicii ce s-ar fi fi incidentei în speta aceasta. Poate ce nu este o int, dar poate să fie o victim colaterală a DNA. Nu se întoarce pentru ce are o mic inere. Se va prezenta în România atunci când toate drepturile sale vor fi garantate, A acum prevede procedura, a declarat Leonardo Florinco Jocaru, avocatul lui Elan Squarzenberg, potrivit Realitatea TV. Discuțiile pe marginea solicitării omului de afaceri au fost programate de magistracii Tribunalului București sub pentru termenul din 31 mai. Elanis vartzenberg a fost citat luni la Tribunalul București, unde magistra urmează să decidă dacă începe judecata în procesul în care omul de afaceri este acuzat de că ar fi intermediat o de 17.500 de euro pentru Radu Măzrei.